Сьогодні ми поговоримо про наступну вправу на ноги для укріплення наших квадрицепсів: Це є розгинання ніг і також є вправа на згинання ніг. Слава Ісусу Христу! Мене звати отець Олег Кобель. Я священником Української Греко-католицької церкви. І допомагати мені сьогодні знову ж мій асистент і тренер Михайло Хома, тренер вищої категорії. По суті, наші ноги це є схожі на наші руки, так як це біцепс, це задня частина ніг. Наш трицепс — це, є, по суті, наш квадріцепс. І ми, або згинаючи, або розгинаючи, залучаємо ті чи інші м'язи. Сьогодні ми навчимо вас, як це робити правильно. Добре. ми переходимо до нашої наступної вправи – розгинання ніг у цьому тренажері. І тут ми бачимо цю велику платформу, на яку ми доставляємо млинці. Тут є ручка, до якої ми можемо опертися і за неї взятися для того, щоб зайняти правильну позицію у цьому тренажері. Тут, надзвичайно, важливо є притиснути поясничний нашу поясницю до платформи, не відриваючи її від цієї наклонної, цієї наклонної дошки. І відтак, опершись повністю на, в цьому тренажері, ми ставимо свої ноги. І В залежності від їх положень ми будемо прокачувати кожну частину наших ніг. Отже, розставивши ноги на платформу, ми відтак піднімаємо і знімаємо цю платформу із таких фіксаторів і відтак починаємо розгинати наші ноги. Також тут ми можемо регулювати нахил нашої платформи і таким чином ми можемо віднайти, для, виходячи з власної анатомічної будови, ми можемо віднайти правильний кут і правильне навантаження на наші ноги. Отже, важливо є не розгинати ноги повністю, ми їх залишаємо на напівзігн в трішки зігнути йому положенні, щоб не розпрямлювати і не травмувати наші коліна. І також до самого переду ми їх також не опускаємо для того, щоб працювати в такому середньому діапазоні і ноги весь час є у навантаженні. Назвичайно важливо не переставляти ноги в часі руху. Коли ми вже зняли платформу із фіксаторів, не можна переставляти ноги і таким чином ми уникнемо травмування нашого хребта. Також ми робимо в залежності від нашого тренувального процесу відповідно кількість повторень. Це для початківців, звичайно, це 12-15 повторень. Ви можете виконати з цією вправою і відтак підготувати свої м'язи до пізніших тренувань, які будуть, звичайно, набагато інтенсивніші. На початку, пригадую, дуже важливо є не перетреновуватися, але ви приготувляєте свої м'язи для, для належного виконання своїх вправ. Тут є ручки, за які ви можете триматися, і таким чином вам буде комфортно виконувати цю вправу. Ми завершили виконання всіх вправ, і, знову ж, ви відчуваєте, що ваші ноги також наситилися кров'ю, вони є, налилися кров'ю, і це так само означає, що ви зробили правильно. Також може бути певне печіння в, цих, в ногах, якщо ви дали їм серйозне навантаження. І тому сподіваюся, що ця вправа допоможе також укріпити ваші квадрицепси і гармонійно ви будете виглядати верхню частину тіла. І гармонійно з вашою нижньою частиною тіла. І прославляйте Бога в тілах і душах ваших, оскільки Божі вони. Слава Ісусу Христу!